En aquest vídeo parlarem dels incendis a contravent. Mostrarem com es mouen en funció de l'angle en què el vent interacciona amb la carena. També veurem els diferents punts de canvi, les situacions de perill, així com l'estratègia associada a l'extinció d'aquests incendis. Els incendis a contravent es donen en serres més o menys perpendiculars a la direcció del vent. L'obertura de l'incendi i la direcció de les carreres en el contravent dependrà de la interacció del vent amb la carena i de les possibles canalitzacions a través dels colls. Aquesta obertura de l'incendi pot ser a partir de recol·locacions topogràfiques o per focus secundaris que, en el cas de caure per sota la nostra posició, suposaran situacions de perill important. A l'inici de la carena alineada amb el vent, trobem un punt de canvi a pitjor. Quan l'incendi hi arribi, se n'anirà per aquesta carena. El límit de contravent és l'altre punt de canvi a pitjor. Aquest límit depèn de l'alçada de la carena, com d'escarpada sigui, la velocitat del vent i de les diferents canalitzacions del vent. Amb un vent en enoblica la carena. La direcció de l'incendi i les seves carreres ve marcada per la turbulència generada i la direcció de caiguda dels focos secundaris. L'incendi, a partir del punt d'inici i les diferents carreres pel contravent, també propagarà de cua fins al límit del contravent. Identificar els diferents punts de canvi a pitjor és clau per preveure la finestra d'actuació. Si l'incendi supera aquests punts de canvi, passarem a tenir carreres en dues direccions, les del contravent i les carreres a favor del vent, fet que farà més difícil la seva gestió. Si m'ha pogut veure, en aquests incendis és clau identificar el límit del contravent, treballar la cua per evitar que surti d'aquest límit i els flancs per anar reduir l'espai de carrera i l'accés a carenes alineades. Per altra banda, hem de tenir molt present la possible caiguda de focus secundaris per sort de la nostra posició, fet que podria provocar situacions de perill importants.